Kanko menbenet horrik gurea We are in dut el mondo, sui benmoa Just for den for da hotzan gora Gaixo! Ez ez azmatu, ez instrumentu ezagutuko dudan gaur Hemen ez daukate zer, hemen ere ez Kantua la la la la, la, la, la, la, la, la, la, la. Yeah. Eta instrumentu eta guzti. Ahotxe beti dago gurekin. Bai, ala da. Eta horriegatik oso oso ondo zaindu du behar da. E eta nola zain du dut dugu? Barakit, bufanda jarrita. <risa> <risa> adibidez. Eta kirola aurretik prestatzen dugun bezala gorputza, bakantatzeko berdin. Horain gorputza askatu. Gurtze libre libre. Habesoa es gora eta bera Gora eta bera Eta orain gorila ber sala <risa> <risa> Baze, arnazketa, lantzera. Arnazketa. Tari, putz egin. Eh? Nun, hemen? Horbuiak egiten saiatu. Suabe, suabe, suabe. Zondo. <tusurra> <tusurra> Zer divertigatik! Eh? Zuek ere saiatu. <tusurra> eta hori, eh? begi Zirena bat. Putz egin eta kantatu. Muuu! Muuu! Muuu! Muuu! Muuu! Muuu! Muuu! Baina ez da lan behar ez da! Egarriakon! Horai, aurpegia erla esatuko dugu. Mazailaskatu! Ahoa, irekieta itxi... Mingain atera, eta sartu. Alde batera, eta bestera. Hortz agarbitu! <risa> <risa> Espainiak atera mugitu... Muxoak <risa> bota! <risa> sonduari sarete. Ba begira, dena prest dugu. Gorputz askatu dugu, arnastu dugu eta orain kantatzen hasiko gela, bale? Bai, begira. Zuek ere saiatu. Ze zortea gurea eh gaur denok dugu gure instrumentua. Sirenak. Uuu. uta, a beste ere egin daitezke. Entzunai duzu? Bai. geno peitotoz desafinadoz amenbaten corazan Ze politak, eta guk ere kantatu dezakegu? Baina nik ez dakit irakurtzen Zuek, lasai, belarri sere ikasten dira kanta, eh? Entzuek?